Det kan godt den at Hjertet banker lidt. Tilbage. Som vi kender ham. Det virker. Nej. Der var bare lyst. Nu øh, ligger jeg i min seng efter at komme hjem fra træningen og øh, ligger endelig stadig lige med mine talepapirer og min PowerPoint slide, fordi at det er i morgen. Jeg skal op og til den her mundtlige eksamen, eller mundtlig fremlæggelse omkring mit projekt, som vi jo har brugt hele semesteret på. Mens man ligger her og prøver på øver øve det og sådan noget, så. Ej, det er bare. Det er lidt hårdt, og. Ja, det, det bliver spændende at se, hvordan det går i morgen. Hej! <tryk> Vi skal nå i, øh, hvad det, i laboratoriet og lige hente en sensor, som jeg skal bruge til min øh, projektfremlæggelse. <laughs> og hvornår er det, du skal, vi skal det? Øhm, Jeg skal til om 20 minutter. <laughs> jeg er lidt nervøs, men jeg er også spændt. Altså, vi har lige hørt fra de andre, der har lige været over, at de er meget søde, så det skal nok gå, men øh, det er altid lidt spændende. Nå, må vi se, om der er nogen herinde. Det ved jeg ja, ikke. Der er låst! Ej, Kasper. For helvede. Nå, så må vi lige have fat i Kasper. Kasper? Ja. Øh, der er låst ned til laboratoriet. Altså, enten så har jeg. Nej, der var låst. Jeg mener det. Ja, ja, ja det er bare, ja. det. Jeg tror, 100 har på dig okay? For helvede. Ja, der var altså låst. Helt sikkert. Øh, det her det er vores laboratorie. Det lammer lidt. Alle de her sensorer her, det er dem, vi har lavet forsøg med. Alle 19, 20, der er nogen, der er døde undervejs. Der var låst dernede. Jeg siger det bare. Hej Pia. Ja, kan da godt mærke, at hjertet banker lidt. En lille smule. Mere og mere. Det er også fordi, man ikke lige ved, hvad de spørger om. Så tror, man vil gerne kunne svare på det hele. Med et godt svar. Det er mest rettigere, hvad jeg skulle sige. Det ved jeg ikke. Så nu må vi se. Virkede dem? Har, de har ret mange stik derinde. Okay, cool. Nå, vi ses. Hej. Hallo. Vi er tilbage. Vi er tilbage. Vi er på praktikplads. Og vi skal ud og lege med en robot i dag. Den der. Vi skal ud og køre med. Det er en af de store, og så kan man så styre den fra tabletten af, og så kan man også give den øh, instruktioner om at, at tegne en fodboldbane, eller en amerikansk fodboldbane, eller et juletræ, måske, hvis man er heldig. Det virker. Man skal bare trykke på knapperne. Hvad ja. synes du selv har været den største? Hvilken forskel på det med at, at være her i praktik og have en helt almindelig semester på skolen? Det, der med, at ens arbejdsdag er øh, 8 til 4, i stedet for den er 8 til hvornår jeg nu er færdig med den aflevering, jeg har glemt at lave. Og man har fri i weekenderne. Altså, der er aldrig noget, der presser mig på i weekenderne. Jeg kan tage hjem til familien, min kæreste og vi kan tage på en weekendtur. Det jeg synes jeg har været fedt at få, få en almindelig hverdag, øh, i stedet for at man hele tiden skal tænke over, hvad er det nu, der kommer næst. Nu tror jeg, at den skal til at tegne stjernen på toppen af juletræet. Så det bliver lidt spændende. Finalen? Finalen. Vi har sendt en drone op, så vi kan se det juletræ, om det ser ordentligt ud. Og det håber jeg lidt, det gør. Ellers så er vi lidt på skidet. Der ligger ikke en fyr, sidder inde på de bord, så? Ej, nej, jeg var færdig om lidt, så det kan det ikke nu at gøre, tænker jeg. Og det er fisk svært at fyre en praktikant, det har jeg fået at vide. Så det kan bare prøve. Du har fået en ny hat, har jeg lagt mærke til. Ja, det er fordi det er blevet pissekoldt udenfor. Eller ny og ny. Men ja, jeg har skiftet ned med en, der kan gå ned i, i den varme. Så bliver det sådan lidt paddington. Nu skal vi altså se, med, at det er pissekoldt ned med den drone. Så. Det er Det gik meget fint. De var godt nok søde. overstået videre. Vi er med for shit. Ja, lige indtil vi får rettelser den 23., men det kan vente. Ah. Nice. Okay. Nås gå ned. Jeg tror, det giver mig en, en ro i maven at øh, vide, at jeg har en mundtlig og to skriftlige. Så jeg, nu ved jeg sådan lidt, okay til den mundtlige. Det her gik godt, så burde det også, altså det skal nok gå det hele. Jeg tror ikke på, at jeg ikke nok skal få det fedt i dårligt alligevel. Fordi det, det kommer jeg helt sikkert til. Jeg synes, jeg kan mærke på min krop, at jeg er, jeg er meget mere træt og brugt og hovedet. Det, er sådan, det kører hele tiden. Altså, man, bliver, man bliver meget forstyrret af det, synes jeg, det gør jeg selv. Men jeg er dårligt til at lægge det fra mig. Så jeg tænker også, at når vi skal julehygge os piger i aften, så vil jeg også prøve at at lægge det fremme, så godt jeg kan, men det vil jo hele tiden køre om i hovedet, at man har noget at, har noget at give sig til hele tiden. Nu kan jeg få lov til at gå fra, fra Paddington til Indendørs tilbage. tilbage, som vi kender ham. Nu skal vi ud og forhåbentlig drikke kaffe, og ikke lave kaffe. De sidste fem måneder er gået gået skide hurtigt. Jeg vil sige, at jeg er blevet mere selvstændig, siden jeg startede herude. Jeg kan godt mærke, at jeg føler mig, mig mere moden og mere parat på at, at skulle tage, tage et voksenjob. Øhm, og og ja, arbejde på lige fod med, med alle andre Det er sådan lidt... Øve på en eller anden måde, at, at man skal til sted. men jeg er jo så heldig at få lov til at være, være studiemedarbejder herude. Så jeg er stadigvæk mod at få, få lidt i imellem fingrene. Så jeg, øh, jeg ser frem til at komme tilbage, men det var også fedt at være her. Jeg har faktisk lige gået i gang med at pakke julegaver ind. Fordi at øh, som den der søster, man er, så er man jo blevet sat til at ordne gaver. Selvom man har travlt. Så det var faktisk lige, der er fikser nu. Det bliver dejligt at komme hjem til jul. Lige fire dages fri til jul har vi godt kunne holde sig. Så det, det bliver virkelig dejligt at komme hjem. Jeg vidste ikke sådan, tror jeg, rigtigt, da jeg startede på uni, at der er det her med eksamensperioden og at de ligger lidt i julen og i januar. Og det tror jeg kom lidt bag på mig første år. Sådan, wow. Okay, det kommer til at gå ud over julen, det her. Men nu har jeg lært at leve med, at det er fem år i mit liv, hvor julen er ekstra stressende. Og så efter det, så kan man jo holde jul, som man plejer. Forhåbentlig. Hej. Hej, skat. Skal jeg med hjem til jul nu? Ja. Yeah. Jeg tror, at det, der har ændret sig fra, øh, fra at bo hjemme til at flytte hjemmefra er, at, at julen er speciel på den måde, at, at nu kommer man faktisk hjem til jul. Man har ikke set sin familie i lang tid, og så kommer man hjem og, og skal rigtig bare sådan hygge. God gammeldags familiehygge, og folk har pænt tøj på, og vi får julemad, og sådan alle er der og nærværen. Så jeg tror, det er det her med, at det er bare noget andet at komme hjem til jul nu. Det glæder jeg mig ret meget til. Det tror jeg, det er sådan. Det tror jeg, det er det specielle ved julen er nu. Velbekomme. Ja, tak. Glædelig jul. Glædelig jul. Ja, det var sådan den jul.